අඖාන්ාරහටත් ගරෑන්ින් Helsinki. එරුබාරාරිෑකයවිනාත්මිේ මටවපේ කෝතේ ගයයීම overseas <muchas> Suz Official මදෝ කවතුeza. çıktı add 34SC Ingred�особ mátz لا hè? දැයි හායි හායි බස් එකේ මොන දේයක්ද කඩවල් ගන්න රඩුවේ තියන්නේ නේද කඩවල් වල වෙන ආඩුවෙන් තමයි o වහිටි <gülüyor> thumbnails <gülüyor> 국민 <laughs> අද දවසේ සිංහල යහපතට තියෙනවා අපිට සරණි වන්නා කිනා ආදරයක් තිබේ මිනිසුන්overlineපත්ටි ආදරනුව දෙයක් ගන්නවා පවසිනේ නා පුනත් යන මිනිසුන් දෙවියනේ මේ සංසාරේ පෙර ගාතම් කිනිපාලේ දුකෝ trabalharisesti 2100. ņ jouול. ත෈ිලකhoot recipro presum sparkle. Wir starving 키 개�isierungία හ climbs. <laughs> ඔ අර පඞhaul tro පින නා නෙවනක අටව ආැමිරයව්න තහ ඇරා ඉරණාමයන ඇෙවන, ඝගෂනසකම එ师 Porsche Chase播 shouting. මනුලොව ජීවත් වෙනා මිනිසුන්ට රණම්බුදං නත්තිතුයං බං සදා දම්මුතෙලොං පසරේන දම්මෝ සුර නමස්කාරේ නිදිවා කියාව නමස්කාරේ او تمہاری اماداتاہ ہول کے احوال داروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ نواسکاری کر نور ولی رحمت پرجو۔ نور ولی رحمت کے دیو دوں کو۔ باشیشت ඔබ දෙක්තිලක් දෙක්තිලක් කරා මනලෝකයට ඇදෙ සිද්ධ වෙනවා ශක්තිබාලී මිනිසු මුණගරුක මිනිසු මේ කරණව මාගේ නමස්කාරේ මනරෝහලයි මාගේ නමස්කාරේ මනරෝහලයි මාගේ නමස්කාරේ මනරෝහලයි මරණ එළවල නද මරවෝ මේ රුව දෙවි සභාව තුළ ජීවත් වෙනා වූ කිරිවලු අපිට විශ්වාසය තියනවා විශ්වාසය තියනවා මේ මනරෝහල ජීවත් වෙනා වූ වෙන තුන් kere එනයි එයා පස්සෙට එහෙමනම් මේ වෙනකොට ඔබ දේව සභාවට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද පිටී කිරි? ඒ පැහැදිලි නැහැ. දෙවත වාගේ ප්‍රකාශ කරන්නේ වාසිෂ්ඨ මාමුලිටම නේ. audi වික්‍රා ඒ වෙනත් කවුරුත් නොවේ. ඒ වෙනත් කවුරුත් නොවේ. මනෝවරුස් යෞර ආදරार्थी යෞර කාන්තේ ආශවවල රුබරෝක්ෂය මත වෙමන බව බලවනා කරනවා මොනවා අපිට හුරු රහසි බලවනා කරන්නේ වෙනවා වාසිෂ්ඨ මාමගේ දුොනි ඔබට එයිම උසක්ස දක්ෂයේ පැහැදිලි වෙන වෙද්දී මේ මනෝව ඔබ ජීවත් වෙන්නා මිනිසුන් අතර පොරතරන ප්‍රතිලාකේ මිනිසුන් නෑ ඔබට විශ්වාස මිත්‍රනේ එහෙයින් මෙර දෙන්න දුලුවන් කරත් නෑ විශ්වාස මිත්‍රේ නැවද අපගේ මේ දෙදurulට වැඩපත් කෝණව කරන්නේ දෙනිකයි ඉන්ද අරගහ බලවහා මේනකාද අරගහ බලවහා මේනකාද අවසර ලැබෙනවා මේනකාද කිරිය දේව සභාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න දේව සභාවට ප්‍රවිෂ්ඨ මෙලි ස්ථාන නිර්කටව වල හේතු වරු ඔබට සත්‍යයක් කියන්නටවත් දින දුම ගමන් කළ යුතුය විසාමිතර කියන අපගේ කල්යනා මිත්‍රා මේ වෙනකොට උගරෝක්ෂයක් අතර බන්ධනාන්ගර්ධයේ අසබර මේ වෙනකොට වර බරවලා කළ යුතු කරනවා ඔහුගේ සීලේ විදලා අනිවාර්යෙන්ම නැවද දේවසභාවකට අවෘගිරේ නඩු වල ඇයි මේ ලාවත් වෘෂම කර්ම විවාහණ ජීවතුරු දරුවන් බිහි කරත් කරකට දෙයක් නැහැ මේ සියදේ සුරම සිදු කරන මානවතුනගේ ආදීශමව වඩ ගන්නවා මේවද ඉස්තානෙදී අද දවසේදී බණ භාවනා කර උත්තර ගන්නකට මන සුදුසු ස්ථානෙ මෙයි කියන අවිශ්වාස කරනවා මහසුන් ගන්නට ඕනේ අසුන් නැගෙන්නේ අද දවසේදී මේ කර උත්ේමානේ දෙන්න ඕන සතු සතු අපේවත් නාමතරයන්ිට නෑ සංසාරික කෝදාංගෝ බෙවතිලා කෙන බාලපරාසි තුර. ඔබට අහි නොකරන්නේ න ලපිට තදරනික් වකනකකාවන් හන් දෙවි නිර්ෂානේ දෙවියන් සාපේ ස්‍යාතේනා දේව සභාවේ ගණන් කරන්නේ මේක නවා නිර්ෂානේ දෙවි දසමාෂක පුසුකේ බනාගෙන නිමරදී වූ කෙදලා රත්තරන්යේ නීති කුසුදු කිරාඩා පරීක්ෂණ කරන බවතු තම ආදිනිය පුංචි දිනිය අධිගලදමා ඉදා මේ අම්මාගේ යන්නට බැරුව දුකින් තම ගල්වන් නරම වේද වැළමෙනා ආදී ගණන් කරන්නේ නුනා ඉදා මේක 아니 глий biết вижу ना के लिएियािया मताब किया न सखल पस्या के है के लिए सबूधरा मुड़ावाएददुद अब सानेरी वि्यवाद्य वा वारस वास में ගල්තලාව මත නුඹ සිටියා සකුත්ගේන ಪಕ್ಷියා නුඹ දැහැගන්නට ආපු නිසා මා දෙකේක තුන කරලා උඹගේ රත්තරන් පුතේ නුඹලා සකුත්ලා කියලා නම තමන शल नेनाम से सात पाल हलेिना इन साथी मारसार दुरा री बगा अ ग की भी गु दे देना यो भी बैत करे किसाल भी कते कर रहे कारे खार्या बातना अ आपको ආහල මගේ දුකෙන් නැටපා. ඉතාලල පිළිගන්න දානකපා. පිය පියන්නේ තම සැනසෙන්නේ. අම්මා කිරකේ ලැබෙච්චෝන සෙනෙහස දායාදේ. ඔව්. නුඹේ මේ පියතුමා ලබලා දුන්නා. ආහල නුඹගේ නැගනේට වැලිය අදක්පාදේ ඉදක්පාදේ මම. ඒකෝ කියන්නම් පුතේ. ඒ කියන්නේ මම මේ ලොකුසු කතාව අද දවසේ කියලා දෙන්නද ඕනයි මේ හේතු මත බොහෝම දීර්ඝ ගමනාචාරණ සූදානම් වෙන දවසක් අතර අම්ම කෙනෙක්ගේ හදවතින් නැගෙනා විශ්සුම් නාව මත එන්නේ පුරා ජුතු වේදනාව. එතෙහි මේ අම්මා මත යන්න දී දුනා. උන්වගේ වලසුන් ඔබ පෙරලා ගන්නට ශකුන් කියන පාක්ෂයා වල දැනිනේ. කරනවා බව විනාදි කීපයක් තර බලන ආකාරයක් පටවරාන. මා ඒ ධර්මය තවත් අ르පේන වටාදී වනාන්තරයේ දෙවැන්නේ තබා එවදී නබු ආරක්ෂා කරගෙන රැගෙන යන්නට ලැබුණා. ඒ දවසේදී අම්මගේ තාත්තගේ පැටි ධනවත් වී වෙන උබ හදා ගන්නට සූදානම් වෙන මොහොතේදී නබලරමම නබලගේ ජීවිත ආරක්ෂා වෙනසඳහා විශ්වකීර්තිතමව ආපාර ලැබුණා දෙනවා. බලු පියාරිගේ මේ බාර උපුලාන්නට යාමට ඒක උදසනමා ගමන් කරනවා. මේ ගමන් කරනකොට දෙවි නමරා දෙවිණා අහිමිවන් බවට ආරෝපණය අයින බෝවමහද වේන දෝරන් පාස් වේට පුරවා දෙවින ශාවගදරතරන් පුතේ යහන දනුවන් දෙදෙනෙක් ඉදියට නිවසේ දනිකරලා යන්නට පුරුවන් කාලයක් අවියද කාල් ඒක රිෂාවගේ දරුවා දෙදෙනා කලබල කර ගන්නට උර එන්න දරුවෝ අපරාදේ දෙනා පරිමේ දෙන නිසා මොකද දඩ කෙරේනවා හති කුමාරෝ ඔහුගේ ගානේක ලක්මුවින් නිර්දගනු කළාද මේ ඔබට දින මතන අරගෙන බැලෙන්න